يا أخواني وعد الله سبحانه وتعالى وعدًا حسنًا لا أحد يخاف من وعد الله سبحانه وتعالى ربنا وعدنا خيرًا وعدنا خيرًا يا أخواني هذه باطل الأرض لا تتصورها قد تكون فيها سعادة قد يكون الإنسان يقول يا رب لو أنك عجلت المنية من من زمان وعقدنا القاصر يقول لنا إنه واحد يقول لك رح تنخلك راح يا أخواني وعد الله خير من ذلك وعد الله سبحانه وتعالى ان الله يغفر الذنوب وان الله سبحانه وتعالى يتوب على العباد واحنا عايشين على هذا الوعد ونسال الله سبحانه وتعالى ان يصدقنا هذا الوعد الى يوم القيامه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا في اخر ساعه من الذين ينطقون بوعد الله اللهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم عني والسامعين والمسلمين جميعا يا رب العالمين على ذلك